يا لا لا لا يا لا لا لا لا همسه يا لا لا جديده شيلات الفرح عظيم الشان من الغمام ثم للمصطفى المصطفى الصلاة والسلام. والخاصة جوال صفر 655 7 7 مرحباً 7 من حضر مرحبا به جوال جاهلة الحسن ينفتجال فخر اهل العروس يستفيد القبايل من قرمكم دروس. و اجزال القول بالليلة هي شوش الفخار عوض يا العريس حياك يا ابو يكفل بكل ماكفك النهر الريح عاصف كل غنيب ساحة الكرم يا واشهد انك عريب الجد شه من كسب الطيب كل اهل المفرد اصلا هديت فيك صاغ من القصيده زحول المعالي لهم ميدان فعلن ويقول لك عضيد وساعد ما يخالفك واحد منهم دكتور <تضحك> أحمد الحسني جعل الجنة له <أسكت> منزلي، وألف مليون مبروك يا ملك كلي اللي كل اللي إخوانك وأهلك عزوة العايلة. يا لا لا يا لا يا لا لا، يا لا, لأ, لأ, لأ الحسني أهل المجد والمرجلة أم منصور جرح بكم خضر الأصيل، كاسب الطيبة والمعروف راعي الجميل. انسان جميل فوق جزل المعده